بسم اللہ الرحمن الرحیم دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے ناظرین کپتان کو شہید کرنے پر تلے مافیا راج اور گاڈ فادرز نے جو پلان سی بنایا ہے وہ اتنا حساس اور خوفناک معاملہ ہے کہ عمران خان کو ہنگامی طور پر اس حوالے سے قوم کو اعتماد میں لینا پڑا ہے اور اپنی تحریری وصیت بھی لکھوانی پڑی ہے اس انتہائی بھیانک پلان سی کے تحت خان پر قاتلانہ حملہ کروانے کے لیے کس دہشت گرد تنظیم کو سپاری دی گئی ہے یہ بڑا راز خان نے اپنے انتہائی با اعتماد ساتھیوں کے اجلاس میں کھول دیا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چونکہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور خاموش مجاہدوں نے خان کو اس حوالے سے اس نئے قاتلانہ منصوبے کی جو تفصیل بتائی ہے اس میں وہ طاقتور لوگ بھی ملوث بتائے گئے ہیں جن پر خان نے وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کروانے کا الزام لگایا تھا اس لیے نہ خان نے اپنے خطاب میں کسی طاقتور شخصیت کا نام لیا اور نہ ہی گرد تنظیم کی شناخت ظاہر کی تاہم انہوں نے اپنی جو وسیعت لکھوائی ہے اس میں نہ صرف مذکورہ گرد تنظیم کا نام لکھوا دیا ہے بلکہ جس گینگ وار لیڈر کے ذریعے یہ ڈالر ڈیل کی دہشت ہے اس, اس, اس مذکورہ گینگ وار لیڈر کا نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں خان نے اپنی وسیعت میں پی ٹی آئی کی مستقبل کی سیاست و قیادت سمیت کئی انتہائی اہم معاملات کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاہم اس سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو انتہائی نازک اور حساس اطلاعات شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے انہیں با اعتماد ذرائع نے فراہم کی ہیں جن کی طرف سے دی گئی تمام سابقہ خبریں سچ ثابت ہو چکی ہیں آپ اس چینل کی پچھلی ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے خونی منصوبے سے لے کر خان کی جان پر حملے کے حوالے سے ہم کئی ویڈیوز اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور ان میں سے چند ویڈیوز کے تھم نیل آپ اس ویڈیو کی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں خان کی سپاری لینے والی دہشت گرد تنظیم کے نام اور پی ٹی آئی کی مستقبل کی سیاست و قیادت کے حوالے سے کپتان نے جو وصیت لکھوائی ہے وہ چونکہ انتہائی حساس معاملہ ہے اس لیے صحافتی اخلاقیات اور دیانت کا تقاضا ہے کہ یہ انتہائی حساس اور نازک معاملات آپ سے شیئر کرتے ہوئے ہم یہ واضح کر دیں کہ جن ذرائع نے یہ بڑی خبر ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ان کی دی ہوئی تمام خبروں کی بعد اذاں تصدیق ہو جاتی رہی ہے اپنے ذرائع پر اسی اعتماد کی وجہ سے ہم نے یہ ایکسکلوسیو نیوز فوری طور پر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم جب تک خان پر قاتلانہ حملے کی سپاری اور وصیت کے حوالے سے کپتان اور پی ٹی آئی باضابطہ طور پر اعلان نہیں کرتے اس رپورٹ کو مبینہ اور غیر حتمی سمجھا جائے ناظرین انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ خان کی جان لینے کی سپاری افغانستان اور ایران کے ایک سرحدی شہر میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے ایک بڑے کلسٹر نے وصول کی ہے اور ڈیڑھ ارب ڈالر کی یہ ڈیل کرنے والی دہشت گرد تنظیموں کے کلسٹر میں بی ایل اے اور داش بھی شامل ہے جی ناظرین بی ایل اے اور داش انتہائی خوفناک تنظیمیں ہیں جو پاکستان ایران اور افغانستان کے بارڈر ایریاز میں سرگرم ہیں انہوں نے یہ سپاری وصول کی ہے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے ناظرین ان ذرائع کا کہنا ہے کہ کپتان کی سپاری طے کرنے کے لیے طویل مذاکرات افغانستان اور ایران بارڈر پر واقع ایک سرحدی شہر کے مضافات میں قائم ایک عسکری مرکز میں ہوئے اور لیاری گینگوار کے لیڈر عزیر بلوچ نے اس سلسلے میں سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ خان کی سپاری طے کرنے والے دہشت گردوں کے ساتھ ڈیل کا ایک دور دبئی میں بھی ہوا اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ سپاری کا ایڈوانس دبئی کے کسی فارن کرنسی اکاؤنٹ میں ادا کیا گیا ہو اور دہشت گرد کلسٹر کے لیڈروں کے ساتھ مذاکرات ایران افغانستان بارڈر پر واقع سرحدی شہر کے مضافات میں قائم دہشت گردوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ خان نے اپنی جو وصیت لکھوائی ہے اس میں پلان سی میں شامل تمام کرداروں کے نام بھی لکھوائے گئے ہیں ان میں سے کچھ سیاست دان ہیں اور کچھ دیگر طاقتور شخصیات ہیں جن کا خان نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا ہے خان نے تحریک انصاف کی آئندہ سیاست اور قیادت کے حوالے سے بھی اہم وصیتیں کی ہیں اور اسد عمر شاہ محمود قریشی اسد کیسر اعظم سواتی پرویز خٹک شوکت ترین قاسم سوری حماد اظہر فواد چودھری محمود خان اور عثمان بزدار سمیت پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں پر مشتمل ایک سٹیرنگ کمیٹی بنا دی ہے جو پی ٹی آئی کے مستقبل کی سیاست کے حوالے سے پالیسی فیصلے کرنے کی حتمی اتھارٹی ہوگی پی ٹی آئی کی سربراہی کے حوالے سے خان نے اپنی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کو اپنے بعد چیر پرسن نامزد کیا ہے اپنے بیٹوں قاسم اور سلیمان کے حوالے سے انہوں نے وصیت کی ہے کہ وہ 35 سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل سیاست میں حصہ نہ لیں اس وصیت میں انہوں نے اپنی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان اور شوکت خانم کینسر ہسپتال سمیت اپنے مختلف رفاہی پروجیکٹس کے حوالے سے بھی کئی اہم باتیں لکھی ہیں